Λυσίας, κατά της καταγγελίας του αγοράτου. Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Αλλά προσπαθώντας να σας εξαπατήσει, άνδρες δικαστές, θα πει ότι επί των τετρακοσίων σκότωσε το φρίνδικο και ότι σαν ανταπόδοση ο λαός τον έκανε τιμητικά Αθηναίο πολίτη. Αλλά είναι ψέματα, άνδρες Δικαστέ ούτε τον φρήνικο σκότωσε, ούτε ο λαός τον έκανε Αθηναίο. Γιατί του φρίνιχου το κακό το σχεδίασαν άντε δικαστέ από κοινού ο Θρασίβουλο από την Καλιδόνα τη Ετωλία και ο Απολόδωρο από τα Μέγαρα. Όταν τον πέτυχαν να περπατάει στον δρόμο, ο Θρασίβουλο του ρίχνει μια και τον πετάει κάτω και τον στρατοσκοτώνει χτυπώντα τον μεναρόπαλο. Ο Απολόδωρο δεν τον άγγιξε. Τότε όμω ακούγεται κραυγή και το έβαναν στα πόδια. Ο Αγώρατο ούτε είχε κληθεί να πάει μαζί του ούτε ήταν παρόν στο γεγονός, ούτε και ήξερε τίποτε για το θέμα. και οτι η αλήθεια, όσα σας λέω, θα σας το αποδείξει το ίδιο το ψήφισμα. Από το ψήφισμα το ίδιο γίνεται φανερό, ότι δεν σκότωσε το φρίνιχο, γιατί πουθενά δεν λέει ο αγόρατος να είναι αθηναίος πολίτης, όπως ο θρασίβουλος και ο απολόδωρος. Ωστόσο αν πράγματι είχε σκοτώσει τον φρύνικο, θα έπρεπε να είναι γραμμένο ότι τον έκαναν Αθηναίο πολίτη και αυτόν, στην ίδια στήλη που είναι γραμμένο για τον Θρασίβουλο και τον Απολόδωρο. Όμως πετυχαίνουν να γραφτεί το όνομά τους, στη στήλη ως δίνοντα χρήματα στο Ρήτορα. Και για το ότι είναι αλήθεια όσα λέω, θα με ελέγξει το ψήφισμα αυτό. Ψήφισμα. Αυτός όμως σας αψηφούσε τόσο πολύ ώστε ενώ δεν ήταν Αθηναίος πολίτης ασκούσε το δικαίωμα να είναι δικαστής, επέρνε μέρο στις λαϊκές συνελεύσεις και στην εκκλησία του Δήμου και υπέβαλε ιδιωτικές μηνύσεις υπογράφοντας ως αναγυράσιος δηλαδή από το Δήμο Αναγύρου. Υπάρχει όμως και άλλη απόδειξη ότι δεν σκότωσε αυτός το φρίνιχο γεγονός το οποίο όπως ισχυρίζεται οφείλεται η τιμητική απόδοση του τίτλου του Αθηναίου πολίτη. Ο Φρήνιχος είναι εκείνος που εγκαθίδρυσε το καθεστώς των 400. Όταν όμως εκείνος σκοτώθηκε, οι περισσότεροι από τους τετρακώσιους έφυγαν εξόριστοι. Λοιπόν, τι πιστεύετε, οι Τριάκοντα και οι Βουλή του που όλοι του ήταν, από του 400 που είχαν φύγει, θα είχαν αυτόν που σκότωσε το Φρίνιχο και θα τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερος ή θα τον εκδικούνταν για το θάνατο του Φρίνιχου και για τη δική του εξορία. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα τον εκδικούνταν. Αν λοιπόν προσποιείτε ότι τον σκότωσε, χωρίς να τον έχει πράγματι σκοτώσει, όπω υποστηρίζω εγώ, τότε διαπράττει αδίκημα. Αν πάλι αμφισβητείς τον ισχυρισμό μου και υποστηρίζεις ότι πράγματι σκότωσε τον φρίνικο, τότε πα να πει ότι προκάλεσες μεγαλύτερα κακά στον Αθηναϊκό λαό και με αυτά εξαγόρασες απ' τους Τριάκοντα τη χάρη που σου έκαναν να σ' αφήσουν ελεύθερο για το φόνο του φρίνικου, Γιατί δεν πρόκειται να πείσει κανέναν άνθρωπο, ποτέ ότι θα σ' άφηναν ελεύθεροι τριάκοντα ενώ είχε σκοτώσει το Φρίνιχο, αν δεν προξενούσε μεγάλες και αγιάτρευτες συμφορές στον Αθηναϊκό λαό. Επομένως, αν ισχυρίζετε ότι πράγματι σκότωσε το Φρίνιχο, λάβετε υπόψη σας αυτά που σας είπα και τιμωρήσετε τον για όσα έκανε. Αν πάλι το αρνείτε, τότε ερωτήστε τον για ποιο κατόρθωμά του λέει ότι έγινε Αθηναίος πολίτη. Και αν δεν μπορεί να φέρει στοιχεία. Τιμωρήστε τον γιατί ασκούσε το δικαίωμα του δικαστή, έπαιρνε μέρο στι λαϊκές συνελεύσει και στην εκκλησία του Δήμου και σκοφαντούσε τον κόσμο, υπογράφοντα ω Αθηναίος. Κυκλοφορεί επίσης ότι ετοιμάζεται να πει στην Απολογία του πω είχε καταφύγει στη φυλή και γύρισε μαζί με τους εξόριστους και να το παρουσιάσει αυτό σαν κατόρθωμα μεγάλο. Αυτό πράγματι συνέβη. Πράγματι πήγε στη φυλή. Κι όμω αυτή ήταν η μεγαλύτερη βρωμιά του. Ήξερε ότι βρίσκονται στη φυλή και κάποιοι που είχαν εξοριστεί εξαιτία του και παρόλα αυτά είχε το θράσο να πάει εκεί. Αλλά δεν άργησαν να τον ανακαλύψουν, και αφού τον έπιασαν, τον πήγαν κατευθείαν για σκότωμα στο μέρο που αποκεφάλιζαν και του άλλου. Οπότε έπιαναν κανένα ληστή ή κακούργο. Ήταν όμως στρατηγός ο άνιτος στη φυλή, και αυτός είπε οτι δεν ήταν φρόνιμο να κάνουν τέτοιες ενέργειες, με το επιχείρημα οτι εκείνο τον καιρό δεν είχαν ακόμη αποφασίσει τέτοια στάση, ώστε να τιμωρούν κάποιους από τους εχθρούς, παρά έπρεπε να μην προβαίνουν σε εχθροπραξίες στην παρούσα φάση. Και οτι αν κάποτε γυρίσουν στην πατρίδα από την εξορία, τότε θα τιμωρήσουν και όσους τους είχαν κάνει κακό. Με αυτές του τι απόψει έγινε η αιτία να τη γλιτώσει τούτος στη φυλή, αλλά βέβαια ήταν απαραίτητο να υπακούν σε κάποιον στρατηγό, αν ήταν να σωθούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι φανερό ότι κανεί δεν κάθισε να φάει μαζί τους στο συσίτιο, κανείς δεν κοιμήθηκε μαζί τους στη σκηνή, και ούτε κανένας ταξίαρχος τον κατέταξε στη φυλή. Του φέρονταν όπως στους ασεβείς και ένοχου. και κανένας άνθρωπος δεν του μιλούσε. Κάλεσε μου, σε παρακαλώ τον Ταξίαρχο τώρα. Μάρτυρε. Όταν πραγματοποιήθηκε η συμφιλίωση των δύο παρατάξεων και έστειλαν οι πολίτε από τον Πυρεά την πομπή στην πόλη, αρχηγός των πολιτών ήταν ο Έσημο. Και εκεί ήταν τούτο. Τόσο θραστή. Είχε πάρει όπλα και ακολουθούσε την πομπή προς την πόλη μαζί με του οπλίτε. Αλλά όταν πλησίασαν στι πύλε και απόθεσαν χάμω τα όπλα του πριν μπουν στην πόλη. Τον παίρνει χαμπάρι ο Έσημος, και πηγαίνοντας κοντά του, του παίρνει την ασπίδα και την πετάει και του λέει να φύγει από τους οπλίτες και να πάει στα κομμάτια. Γιατί δεν έπρεπε, είπε αυτός, ένας φωνιάς να συμμετέχει στην πομπή της Αθηνάς. με αυτόν τον τρόπο τον ξαπόστηλε ο Έσημος. Και για το ό,τι όσα λέω είναι αλήθεια θα προσκομίσω μάρτυρες. Μάρτυρες και στη φυλή και στον Πειραιά αυτοί ήταν άντρε δικαστέ, η συμπεριφορά του προ του πολίτε. Γιατί τον είχαν για φωνιά και κανεί δεν του μιλούσε. Και αν δεν τον σκότωναν, αιτία είναι ο άνητο. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσει την άνοδο του στη φυλή ως στοιχείο υπεράσπισης, πρέπει να μα απαντήσει αν οφείλει στον άνητο το ότι γλίτωσε το θάνατο, ενώ ήταν έτοιμοι να τον εκδικηθούν και αν του πέταξε την ασπίδα ο αίσιμο και δεν τον άφηνε να συμμετέχει στην πομπή μαζί με του πολίτε όπως και αν τον κατέταξε κανένας ταξίαρχο σε κάποια θέση. Επομένως μην αποδεχτείτε ούτε αυτές τις δικαιολογίε, ούτε αν λέει ότι τον τιμωρούμε πολύ καιρό αργότερα. Γιατί νομίζω ότι για τέτοιου είδους αντικείμενα δεν υπάρχει καμία προθεσμία. Αντίθετα νομίζω πως είτε τιμωρείτε κανείς άμεσα, είτε μετά από καιρό πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν έχει διαπράξει αυτά για τα οποία κατηγορείται. Ας μας ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτός οτι δεν του ή οτι του σκότωσε δίκαια διότι έκαναν κάποιο κακό στο λαό της Αθήνας. Αλλωστε αν αργήσαμε να τον τιμωρήσουμε ενώ έπρεπε να το είχαμε κάνει από καιρό, έχει κέρδος το χρόνο που ζούσε χωρίς να του αξίζει, ενώ οι άντρε εκείνοι δεν έχουν σκοτωθεί καθόλου λιγότερο από αυτόν. Κυκλοφορεί επίσης οτι βασίζεται τελείως ανόητα κατά τη γνώμη μου, και στο εξής οτι στο έγγραφο της προσαγωγής του στους 11 έχει αναγραφεί επαυτοφόρο. Λες, και αν δεν είχε προσθεθεί το επαυτοφόρο, θα ήταν ένοχος κατά την προσαγωγή. Ενώ επειδή έχει γραφτεί κι αυτό, πιστεύει ότι έχει κάποια άνεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε άλλο, όπως φαίνεται, παρά ότι ομολογεί πως σκότωσε, αλλά όχι επαυτοφόρο, και πως επιμένει γι αυτό, Λε και αν δεν σκότωνε επαυτοφόρο, αλλά σκότωσε, πρέπει γι' αυτό να γλιτώσει. Εγώ πιστεύω πάντως ότι οι 11 οι οποίοι τον παρέλαβαν, χωρίς φυσικά να θεωρούν ότι βοηθούσαν τότε τον αγόρατο να βρει στήριγμα, έκαναν πολύ καλά που ανάγκασαν το Διονύσιο, τον εκτελεστή αυτής της προσαγωγής να προσθέσει το επαυτοφόρο. Ή μήπω δεν ήταν αν κανείς οδηγούσε στο θάνατο κάποιου ανθρώπους καταγγέλλοντας τους ενώπιον της βουλής των πεντακοσίων πρώτα και ενώπιον όλων των Αθηναίων στη συνέχεια. Μην νομίζεις βέβαια ότι το επαυτοφόρο ισχύει μόνο για την περίπτωση που κάποιος σκοτώσει με ή με μαχαίρι γιατί με βάση αυτό το επιχείρημά σου δεν θα βρεθεί κανείς να σκότωσε τους άνδρες που κατήγγυλες διότι αυτούς ούτε τους χτύπησε κανείς ούτε τους έσφαξε, δολοφονήθηκαν εξαιτία της δικής σου καταγγελίας. Επομένως δεν είναι υπεύθυνο για το θάνατο τους επαυτοφόρο, ποιος άλλος είναι λοιπόν υπεύθυνο, αν όχι εσύ αφού εσύ τους κατήγγειλες, άρα πως να μην είσαι αυτός που τους σκότωσε επαυτοφόρο, αλλά έχω πληροφορίες ότι σκοπεύει να αναφερθεί και στους όρκους και στις συμφωνίες, λέγοντας ότι η δίκη του γίνεται κατά παράβαση των όρκων και των συμφωνιών που κάναμε εμείς, που ήμασταν στον Πειραιά με αυτούς που ήταν στην πόλη. Όμως προσπαθώντας να βρει στήριγμα σε αυτά, στην ουσία ομολογεί ότι είναι δολοφόνο. Βάζει λοιπόν εμπόδιο του όρκους, τις συνθήκες, το χρόνο ή το επαυτοφόρο. Αλλά στην ουσία του θέματος δεν έχει το θάρρος να την αντιμετωπίσει. Εσείς ωστόσο άνδρες δικαστές δεν πρέπει να δώσετε βάση αν μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Αντίθετα να τον καλείτε να εστιάζει την απολογία του σε δύο πράγματα και αυτά να αποδείξει. Πρώτον ότι δεν τους κατήγγειλε, και δεύτερον ότι οι άνδρες εκείνοι δεν έχουν σκοτωθεί. Άλλωστε, οι όρκοι και οι συμφωνίε δεν νομίζω ότι έχουν καμιά σχέση με εμά στην αντιπαράθεσή μα με αυτόν. Γιατί οι όρκει δόθηκαν από αυτού που ήταν στην πόλη προ αυτού που ήταν στον Πειραιά. Αν λοιπόν αυτό ήταν στην πόλη και εμεί στον πειραή, θα του πρόσφεραν κάποια δικαιολογία οι συμφωνίε. Στην περίπτωση μα όμω και αυτόν τον Πειραιά ήταν. Κι εγώ και ο Διονύσιος και όλοι αυτοί που ζητάμε την τιμωρία του στον Πειραιά ήμασταν επομένως δεν αποτελούν εμπόδιο για μα. Γιατί δεν έδωσαν κανέναν όρκο αυτοί που ήταν στον Πειραιά σε αυτού που ήταν στον Πειραιά, ούτε αυτοί που ήταν στην πόλη σε αυτού που ήταν στην πόλη. Πιστεύω οπωσδήποτε ότι δεν του αξίζει μονάχα ένα θάνατος, αυτού που λέει ότι ο λαό τον έχει υιοθετήσει. και ωστόσο αυτό το λαό που ο ίδιο ισχυρίζεται πω είναι πατέρα του τον έβλαψε απροκάλυπτα αφού. Παρέκαν ψεδωλείως και παρέδωσε όλα εκείνα χάρις τα οποία ο λαός θα μπορούσε να γίνει πιο ένδοξος και ισχυρός. Είναι ένα άνθρωπος που το φυσικό του πατέρα τον χτυπούσε και δεν του πρόσφερε καν τα απαραίτητα για να ζήσει. Από την άλλη όσα αγαθά είχε ο θετός του πατέρας του τα πήρε. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν αξίζει και γι' αυτό το λόγο να τιμωρηθεί με θάνατο σύμφωνα με τον περικακοποιήσεως νόμο. δικαστέ. Σε όλους εσάς να τον τιμωρήσετε για χάρη εκείνων των αντρών, όπως ταιριάζει και στον καθένα από εμάς ατομικά. Γιατί πεθαίνοντας παρήγγυλαν και σε μας και στους φίλους τους όλους να τιμωρήσουμε για χάρη τους αυτόν εδώ, τον αγόρατο, ω δολοφόνο και να του κάνουμε κακό όσο μικρό και αν μπορεί ο καθένας. Αν τώρα είναι φανερό ότι εκείνοι έχουν κάνει κάποιο καλό στην πόλη ή στην παράταξή σας, που και εσείς οι ίδιοι το παραδέχεστε, τότε αναπόφευκτα είστε και εσείς όλοι οι φίλοι τους, οπότε αυτό που παρήγγειλαν αφορά εξίσου με μάς και τον καθένα από εσά προσωπικά. Επομένως δεν είναι σύμφωνο ούτε με τον Θεόν, τους νόμους, ούτε με τον ανθρώπων να αφήσετε ατιμόρυτο αυτόν εδώ τον αγόρατο. Τώρα λοιπόν άντρες Αθηναίοι γιατί τότε που εκείνοι δολοφονούνταν δεν ήσασταν σε θέση να τους υπερασπίσετε, λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε, τώρα λοιπόν που μπορείτε τιμωρήστε το δολοφόνο τους. Και προσέξτε άντρες Αθηναίοι μήπως κάνετε την πιο αποτρόπαιη πράξη που υπάρχει στον κόσμο, αν δηλαδή η ψήφο σας είναι αθωωτική για τον αγόρατο, δεν κάνετε αυτό το κακό μονάχα. Με την ίδια αυτή ψήφο κρίνετε άξιου θανάτου εκείνους τους άντρε που παραδέχεστε ότι η στάση τους απέναντι σας ήταν ευνοϊκή γιατί απαλλάσσοντας τον άνθρωπο που ευθύνεται για το θάνατο τους δεν κάνετε άλλο από το να αναγνωρίζετε ότι δικαίως εκείνοι δολοφονήθηκαν από αυτόν και δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό για εκείνους οι άνθρωποι που για εκείνους ήταν φίλοι και που γι' αυτό τους ανέθεσαν να πάρουν εκδίκηση για χάρη τους αυτοί οι άνθρωποι να αποφασίσουν εναντίον τους το ίδιο πράγμα με τους τριάκοντα μην ξεγελαστείτε άνδρες δικαστές από κανένα τέχνασμα, κανένα τερτύπη και επικυρώστε το θάνατο εκείνων των ανδρών οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους τριάκοντα και αυτόν εδώ τον αγόρατο, επειδή ακριβώς σας είχαν κάνει πολλά καλά. Αναλογιστείτε λοιπόν όλα τα δεινά τόσο αυτά που βρήκαν την πόλη όσο και εκείνα που χτύπησαν τον καθένα προσωπικά από τότε που πέθαναν εκείνοι οι άνδρες και τιμωρίστε τον αίτιο. Από τα ψηφίσματα και τι καταγγελίε, και από όλα τα άλλα έχει αποδειχθεί ότι υπεύθυνο για το θάνατό του είναι ο Αγόρατο. Επιπλέον το πρέπον είναι να ψηφίσετε το αντίθετο από του Τριάκοντα. Αυτού που εκείνοι καταδίκασαν σε θάνατο, εσεί να του αθωώσετε, και αυτού που εκείνοι δεν καταδίκασαν σε θάνατο, να του καταδικάσετε εσεί. Οι Τριάκοντα λοιπόν καταδίκασαν σε θάνατο του άντρε αυτού, γιατί ήταν φίλοι δικοί σα. Τον αγόρατο όμω τον αθώωσαν γιατί έκριναν πως δούλεψε με ζήλο για να του εξοντώσει. Αν λοιπόν η ψήφο σα είναι αντίθετη με τις αποφάσεις των Τριάκοντα, πρώτον δεν συντάσεστε με τη γνώμη των πιο μισητών ανθρώπων, δεύτερον θα έχετε τιμωρήσει τους δικούς σας φίλους και τέλος όλοι οι άνθρωποι θα πούν πω πήρατε απόφαση σύμφωνοι με τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Λυσίας Κατά τη καταγγελία του αγοράτου. Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογεννάκη.